אז אתם יושבים ביוטיוב ומחפשים מדריך שיסביר לכם למה התמונות שלכם לא חדות. לחצתם על הסרטון הנכון? כי החלטתי ליצור סרטון שהלוואי שהיה לי כשאני הייתי צלע סרטון שיסביר לי בפשטות איך מצלמים תמונות חדות עם כל מצלמה. לא משנה אם אני משתמש בציוד מאוד פשוט או ציוד שעלה לי עשרות אלפי שקלים, אני תמיד עוקב אחרי השיטה שלי בת ארבע השלבים שעוזרת לי לוודא שהתמונות שלי חדות בכל קליק. וזאת השיטה חוץ מזה אשתף אתכם גם בעוד טיפים שיעזרו לכם להבין למה התמונות שלכם לא חדות, ומה יכול לעזור לכם לשפר את החדות שלכם. אז נקפוץ ישר לרוטב. שתיים מהדברים שאני תמיד חושב עליהם קשורים לסיטואציה. האם האובייקט שלי זז או לא זז. שתי דברים האחרונים שאני חושב עלם קשורים לאגדרות, מירות האטריס שלי והפוקוס. באזרת ארבעה דברים מאלו ביחד, כשאלוקחים מtam בחשבון, ואלוקחים בחשבון את כל החוקים, ואת כל הדברים שנילבим אלם, אתם תבינו לכם בסיס ושיטה שיאפתיחו שאלכל תמורה שתהצלמו היא חדה לא יוצא מינא קלל. אם מוסגים מאלו חדשים לכם, אם אור שאתםまだ לא מבינו לא מה זה משולה שחשיפה, ומה זה אמץ סדר, אני ממליץ לכם קודם להתצורת הסרטון הזה, ללחץ על בסיס, ורק אז לשוב לראות את הסרטון הזה, כי הכלים האלו חשובים מאוד להבנה של איך אנחנו מוציאים תמונות חדות. אז נתחיל מהמצב והסיטואציה הפשוטה יותר, כשאנחנו מצלמים אובייקטים שלא זזים, והמצלמה נמצאת על הידיים שלנו. במצב כזה, מה שאנחנו רוצים לעשות מבחינת מהירות הטריץ שלנו, זה למנוע את הרעידות שאנחנו יכולים לעשות עם הידיים שלנו במצלמה. בשביל זה החוק אומר שאנחנו צריכים לצלם בין 1 חלקי אורך המוקד שלנו, לבין 1 חלקי שלוש פעמים אורך המוקד שלנו. למה זה ככה? ככל שאנחנו מצלמים בהדשה עם יותר זום, הרעידות והצוזות הקטנות האלה שאנחנו עושים עם הידיים, יותר אפשר לראות אותן שלנו, והן יותר להשפיע. בגלל זה, ככל שאנחנו מעלים את האורך מוקד, משתמשים ביותר זום, נשתמש ביותר מירות למשל, אם אני מצלם ב-20 מילימטר, אז אני אשתמש 1 חלקי 20 מינימום. אם אני מצלם ב-85 מילימטר, אני אשתדל לצלם ב-1 חלקי 160, פעמים אורך המוקד שלי. אם אני מצלם ב-200 מילימטר, אני אתחיל בלצלם ב-1 חלקי 500. פירגנתי לעצמי במקום 600, כי וואלה, אני קצת יציב, אז <laughs> שחררתי לעצמי קצת. אבל תשימו לב לעיקרון ואיך זה עובד. ככל שהדשה שלכם יותר ארוכה, אתם צריכים מיירות ריס יותר גבוהה כדי למנוע רעידות בידיים. כמובן שאם אתם מצלמים על חצובה, זה לא רלוונטי לכם כי אין לכם שום רעידות בידיים, אה, למנוע, ואתם יכולים לצלם באיזה מיירות שאתם רוצים, ובאיזה צמצם, ובאיזה ISO, ותיהנו לכם. מה שחשוב לדעת זה לכם שכדאי לכם לחבות בו. <laughs> מה שחשוב לזכור זה שכדאי לכם לחבות את המייצב של ההדשה שלכם ואת המייצב במצלמה. בגלל שהשוט כבר מיוצא והמצלמה כבר על חצובה, הם יכולים לפעול רק נגדיכם. אז תחבו וזה יעזור לכם להשיג יותר חדות בתמונות שלכם. הרבה אנשים מדייפים שמש בחצובה, כמעט תמיד, ובדיפולט, שאנחנו מצלמים מאובייקטים שלא זזים, אני אישית פחות אוהב זה. אני מעדיף את הכלילות ואת הגמישות שהמצלמה לידיים שלי ואני יכול לנסות מלא קומפוזיציות שונות והרבה יותר קל לי לשחק עם זה מאשר שהמצלמה שלי מקובעת על חצובה אז לשיקולכם, ממליץ לכם ששתי הדברים האלה יהיו לכם בראש מבחינת פוקוס בסיטואציה שהאובייקט שלנו לא זז, אני משתמש תמיד באוטו פוקוס סינגל פוקוס אוטומטי עם נקודה אחת שאותה אני מזיז לאיפה שאני רוצה שיהיה שלי או שאני מזיז, או שאני לוחץ על חצי לחיצה, יש פוקוס, ואז אני מקמפז מחדש את התמונה שלי. או שאני משתמש בפוקוס ידני, כל עוד אני מוודא פוקוס. בגלל שהאבייקט שלנו לא זז, אפשר להיסדר עם שתי השיטות האלו. והכוונה בלבדי פוקוס זה ללחוץ שאנחנו מצלמים בלייביו דרך המסך, להיכנס, לעשות זום אין כמה שאפשר, לאיפה שאנחנו רוצים שיהיה לנו עליו פוקוס, ולבדוק שם את החדות ולבדוק שכל הפרטים שלנו שם חדים. אני משתמש בשיטה הזאת הרבה, וגם כשאני רוצה לבדוק שהתמונות שלי חדות אחרי שצילמתי אותן ואני לא בטוח, אני נכנס לתמונה עצמה בפלייבק, עושה זום אין ובודק עוד הפעם שהתמונה שלי חדה. ככה זה עוזר לי לוודק כשאני נמצא במקום ויש לי אופציה אם אני צריך לתקן את אה, הטעות או מה שלא עבד. <laughs> הסיטואציה השנייה היא בעצם שהאובייקט שלנו זז. אם האובייקט שלנו זז מבחינת מהירות הטריס, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה איזה מהירות טריס תעזור לי להקפיא את התנועה. מקום טוב להתחיל ממנו זה 1 חלקי 400 השנייה. ככל שהאובייקט שלנו יותר גדול בפריים שלנו, וככל שהוא זז יותר מהר, כמו למשל ספורט שהוא ממש ספורטיבי, <laughs> צריך להשתמש במהירות ריס אפילו יותר גבוה, למשל כמו בצילום ציפורים, ולהתחיל באחד חלקי 1000 של השנייה כדי להקפיא את התנועה. מבחינת פוקוס אנחנו נרצה להשתמש ב-AFC, Auto Focus Continuous. במצב הזה אנחנו בוחרים נקודה או אזור מסוים, והמצלמה שלנו כל הזמן מודדת את המרחק בינה לבין האובייקט שנמצא באזור שבחרנו. ככה יכולה לעקוב אחרי האובייקטים שזזים וכל הזמן לשמור אותם בפוקוס. בניגוד למשל לאוטו פוקוס סינגל, שאנחנו השתמשנו בו מקודם, כשאנחנו נמצאים בנקודה הזאת ואני עושה פוקוס, כשאני אתקרב או אתרחק, אני אצא מטווח הפוקוס שלי ואני אהיה מטושטש, לא מפוקס. <קקק> למשל במצלמה הזאת שלי יש uh, פוקוס עוקב שיודע לזהות עיניים, וככה גם כשאני אתקרב, וגם כשאני אתרחק, וגם כשאני אלך לצד, בגלל שאני ארצת לשני, <laughs> המצלמה יודעת לזהות את העין שלי ועוקבת אחריי בפוקוס עוקב. זה אותו דבר, אותו פוקוס קונטיניוס. אז הסוד של תמונות חדות הוא של איזה סיטואציה ואיזה תרחיש שאנחנו נמצאים בו, ולבחור את מהירות הטריס ומצב הפוקוס שמתאימים לנו בסיטואציה הזאת. אם אנחנו נטעה באחד משני הגדרות האלו, לא משנה אם הבריק שלנו זז או לא, אין לנו באמת דרך להחזיר חדות בעריכה. אם אנחנו נטעה, התמונות שלנו לא יהיו חדות כמו שהן יכולות להיות, וזה לא משנה באיזה ציוד אתם משתמשים. הרבה צלמים מתחילים, מסתפחים עם הפוקוס, ואני רוצה לעזור לכם עם בעיה שראיתי, והיא... איך בוחרים פוקוס נכון? אנחנו נשתמש בחלק מסרטון של ג'ייסון וונג שהסביר את זה מעולה כדי להסביר לכם בפשטות. עכשיו, בברירת המחדל, כשאנחנו מוציאים את המצלמה שלנו מהקופסא, המצלמה תהיה על אזור הפוקוס הכי רחב שיכולה להיות. וכשאתם מצלמים כשאזור הפוקוס שלנו הכי רחב שהוא יכול להיות, כל נקודות הפוקוס שזמינות למצלמה פילות. במצב כזה המצלמה לא בטוחה על מה להתפקס, והיא תנסה להתפקס על הדבר שהכי בולט לה. עדיף לנו להשקיע עוד כמה שניות ולהעביר את הפוקוס שלנו לנקודה ולאזור הכי קטן שהוא יכול להיות ולהעביר אותה בעצמנו לאיפה שאנחנו רוצים בהתאם לכמה שהאובייקט קטן וכמה שהוא רחוק מהמצלמה שלנו, בזרת האזור הקטן שכזה, אנחנו נוכל לוודא של המצלמה יהיה כמה שיותר קל לבחור פוקוס. לדוגמה, אם במצלמה שלכם אין פוקוס אוטומטי על העין, באוטו פוקוס קונטיניואס, עדיף לכם לשים את הנקודה כמה שיותר קטנה ולשים אותה על העין של הדמות שאתם מצלמים. ככה תוודאו שהפוקוס יהיה באמת על על האף, אוקיי? <laughs> עכשיו, חוץ מהדברים האלו, יש עוד כמה דברים משניים שיכולים לעזור לנו לקבל חדות או להפריע לנו לקבל חדות בתמונות שלנו. וקודם כל, אני רוצה לדבר על ציוד. כשמדברים על ציוד, הדבר שהכי משפיע בתכלס על החדות בתמונות שלנו הוא ההדשה. ההבדל בין גוף פשוט, כמו קנון 600י, שהשתמשתי בו בהתחלה, לבין ניקון uh, D780, שיש לי למשל עכשיו, שהיא הרבה יותר החזקה, והרבה יותר חזקה, מבחינת החדות, ו'לכaze וגדל למשל כמו וגדל בין את שט קיץ שמונה שלשה חמישים וخمسה ל את שט חמישים אחד שתיים גי מסטר אוקיי את שט צומם צולות שארבעה שלמים תחיליים משתשים בהם כמו למשל של שניים ושמונה שלושה שמונה כאלה הן בדרך כלל הדשות פחות חדות את שט פרימים אורח מוקד קבוע, בדרך כלל מספקות חדות נהדרת במחירים מעולים הדוגמה המושלמת לכך 50 מילימטר 1.8 שבכל החברות מספקת ביצועים מעולים ביחס למחיר שלה אני ממליץ על ההדשה הזאת לכל מי שקונה מצלמה למתחילים בנוסף להדשת הקיט ההצעה הכללית מבחינת ציוד שחושבים על החדות היא להשקע יותר בהדשות מאשר במצלמה צמצם ועומק שדה עכשיו, אני לא הולך להגיד לכם שאתם צריכים לרדת לצמצם 5-6 או לעלות סטופ אחד מעל הצמצם הכי פתוח שלכם כדי לקבל תמונות חדות. אפשר לצלם תמונות חדות גם בצמצמים הכי פתוחים שאנחנו חולמים עליהם, כמו 1-2 ו-1-4 ו-1-8. אפשר, הכל סבבה. אבל יש פה כמה דברים שצריך לדבר עליהם. הדבר הראשון הוא שלפעמים לגופים ישנים של מצלמות קשה להתפקס כשיש עומק שדה מאוד מאוד רדות והדבר השני הוא שאנחנו חייבים להבין איך עומק שדה עובד כדי לדעת איך להשתמש כמו שצריך בצמצמים פתוחים בפורטרטים למשל יכול לקרות מצב שבו אנחנו ננסה להתפקס על העין והגבה שלנו תהיה בפוקוס והעין או שלנו או שלנו לא בפוקוס כי יכול להיות עד כדי כך קטן צ'יק ורדוד. לכן זה מלטו שאנחנו צריכים לשים לב אליו, ולפעמים יהיה לנו לסגור טיפה את הצמצם שלנו, כדי שלנו יותר עומק שדה לשחק איתו, ולמנוע עד זה שרק הגבה שלנו תהיה בפוקוס. דבר נוסף שחשוב לדבר עליו בהקשר של הדשות וצמצמים, הוא שבדרך כלל בהדשות זולות, כשהצמצם אחי פתוח או אחי סגור, זאת אומרת במצבי הקיצון של ההדשה, בדרך כלל הביצועים שלה יהיו פחות טובים. זה נכון גם לגבי הצמצם, וזה נכון בדרך כלל גם לגבי הזום. אם יש לי עכשיו הדשה של 72, והיא לא דור הדור שלוש שעולה 15,000 שקל. בדרך כלל ב-70 מילימטר וב-200 מילימטר היא תיתן לנו ביצועים קצת פחות טובים מאשר 75 לצורך העניין ו-195 או 190 מילימטר. לפעמים היא כדלנו לסגור ממש קצת כדי לא להביא את לקיצון שלה. והדבר האחרון שאנחנו צריכים לדבר עליו הוא ISO, רגישות החיישן, אסה, איזו, איך שאתם קוראים לזה, חייב לדבר על זה רגע. עכשיו כשאנחנו מדברים על ISO, מבחינת משולש החשיפה שאנחנו מכירים מהבסיס, שזה הצמצם, הטריס ורגישות החיישן שלנו, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר את הצמצם ואת הטריס בהתאם למה שאנחנו רוצים, בהתאם לתוצאה הרצויה שלנו בעצם, ובסוף אנחנו מגדירים את ה-ISO. ה-ISO צריך לשמש... כמו אה, בהירות לתמונה שלנו. אחרי שהגדרנו את הצמצם ואת הטריס, אם החשיפה שלנו בהירה מדי או חשוכה מדי, אנחנו נעלה את ה-ISO. אבל אנחנו תמיד ננסה לשמור עליו כמה שיותר נמוך. ככל שאנחנו נשתמש ב-ISO יותר גבוה, התמונה שלנו תהיה פחות איכותית ואנחנו נראה יותר רעש. אבל, וזה אבל מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שכל הצלמים המתחינים ישמעו את זה, אסור לפחד מרעש. אסור להימנע מרעש בכל מחיר, חבר'ה, זה לא הסיטואציה פה. אל תפחדו להעלות את ה-ISO שלכם כדי לקבל תמונה יותר חדה מבחינת מהירות הטריס, כי אתם תוכלו להשתמש במהירות טריס שתעזור לכם יותר להקפיא את גם אם זה בא על חשבון הרעש, חבר'ה. אל תפחדו, רעש זה סבבה. <laughs> <laughs> נכון, כשאנחנו משתמשים ב-i-so גבוה, התמונות שלנו נהיות קצת יותר אה, רכות ומרוחות וקצת פחות איכותיות, אבל אפשר לסדר הרבה מזה יום בעריכה יחסית בקלות, ובעיקר, אם אנחנו נוכל מראש לקבל תמונות שיותר חדות, בזכות זה שאנחנו נעלה קצת את ה i שלנו, ואנחנו נוכל להשתמש במהירות טריס שתעזור לנו להקפיא את התנועה, זה שווה את הרעש. אז כדי לסכם את כל מה שלמדנו ביחד אם אנחנו רצים לקבל תמונות חדות בתמונות שלנו אנחנו קודם כל צריכים לבדוק באיזו סיטואציה אנחנו נמצאים אם האובייקט שלנו זז או שהוא לא זז ואז אנחנו צריכים להתאים לו את ההגדרות של הטריס והפוקוס שמתאימות לאותה סיטואציה כשאנחנו משנים את ההגדרות במצלמה שלנו אנחנו קודם כל אחד מתחילים מהצמצם בוחרים את הצמצם שאנחנו רוצים שתיים אנחנו נגדיר את מהירות הטריס בהתאם לחוקים שלמדנו. נשאל את עצמנו איזו מהירות טריס תעזור לי להקפיא את התנועה או למנוע רידות ביד שלי. שלוש, אנחנו נגדיר בסוף את ה שלנו וננסה לשמור עליו כמה שיותר נמוך. ארבע, אם החשיפה שלנו חשוכה מדי, אנחנו ננסה להעלות את ה-ISO וננסה להימנע חמש, אם החשיפה שלנו בהירה מדי, למרות שהייסור שלנו הכי נמוך שאפשר, אנחנו נסגור כמה שאפשר את מהירות הטריס, ואם צריך עוד, נסגור את הצמצם. אם קיבלתם ערך מהסרטון הזה ואתם עדיין כאן, אז קודם כל, תודה רבה לכם. אני מזמין אתכם לחזק את היסודות שלכם עם שלנו בסיס לצילום קן למעלה, או לצפות בסרטון שהיוטיוב חושב שתאהבו קן למטה. תודה רבה שצפיתם בעוד סרטון שנוצר בהרבה אהבה, ונתראה בסרטון הבא.